أحب ألعب مع أصدقائي أول شيء نجيب الزيون اللي نحبها، نجيب هذا الدرجة ونجيب ريزون زين ليش؟ نجيب من زين ليش؟ بنجيب من زين لي حلوات. مكو. بابا انا مالفه بهاي البلوكات نجيب بعد بلوكات اخرى وياها نجيب هاي البلوكات احسن حلوه نفس اللون ماهو نفس اللون نفس اللون نفس اللون نفس اللون نفس اللون نفس اللون نفس اللون هذا اصفر وبنفسجي. ننت فيهم ما تي بس انا اقول لون واحد احسن مثل ذي بنفسجي كل الاذواق احلى شو قلت يا شباب ايش رايكم نغير اللون البنفسجي. اوكي نجي بس نجيب الملقط وهاه وهذه وهذه نهاية الصفر. ما هاي الكوكب الصخرة، ما أي أجيب أحسن لي هاي، أجيب لون واحد، أجيب لي هذا اللون. Hi, sir. Now, I'm going to you a little bit Minecraft, a little Minecraft. of a little bit of a a little شوف شو مع كمل بس الجواب قلني يا شباب كمل كمل شو زينه خشوشة كل يمكن حلو شوف الله والله حلو طالع شوفوا هدو هدو هدو هدو هدو هدو على هدو حلو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو Bye!